سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ کے دوست ہے خلیل اللہ وقت خض اللہ ابراہیم خلی قرآن مجید میں بھی اللہ رب رضشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میرا دوست ہے خلیل ہے میرا کیا ہوا کہ ایک دن حکم ہوا کیا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے اور جا کے جنگل بیابانگ میں چھوڑ گیا آگے سوال نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ کیوں چھوڑ کے آئے کس کے سہارے چھوڑ کے آئے وہاں پر کچھ ہے نہیں ہے چھپ کر کے پکڑا ابھی نو مولود بچہ ہے بیوی ہے جا کے بے آب و ہوا وادی پہ چھوڑ کر آ رہے گا پیچھے سے آپ کی بیوی نے آواز لگائی اما نے آواز لگائی کیا ابراہیم اس جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو چھوٹا سا بچہ میرے پاس ہے کوئی بندہ بھی نہیں ہے یہاں پر نہ پانی نہ کوئی درخت نہ کوئی سایہ نہ کوئی پرندہ کچھ بھی نہیں ہے تو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل کی ماں میں تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اس کا حکم ہوا اور میں یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں آگے پھر وہ بھی ماں تھی پھر آپ نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اگر یہ رب کی مرضی ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اگر ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے پھر ہمارا وہ خیال نہیں رکھے گا کیا بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت لگانے کے لیے ضلیخہ نے جب محل کے اندر قید کیا تھا یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوا نا آپ بھاگے دروازے سارے باندھے لیکن ان کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ جب بھاگے یقین کامل تھا دروازے کھلتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام باہر چلتے گئے جب ہمارا یقین بھی کامل ہو جائے گا نا پھر ہمارے بھی وارے نیارے ہو جانے گا پھر ہم بھی سرخروغ ہوں گے ہماری ٹینشنیں ہماری تکلیفیں پریشانیاں ہر چیز ختم ہو جائے گی حقیقت بات ہے